سرخط خبرها آغاز یورش طالبان بر ولسوالی بلخاب در این حمله از ترورستان داعش نیز استفاده شده است حمله جبهه مقاومت بر یک پاسگاه طالبان در ولایت کاپیسا رهبر طالبان فرمان داده است تا در سراسر افغانستان مدارس جهادی ایجاد شود و طالبان ادبیات فارسی را از دانشگاه‌های خصوصی حذف کردند و سلام به این بسته خبری از سمان خوش آمدید. منابع محلی از یورش گروه طالبان بر ولوسوالی بلخ در ولایت سرپل خبر میدهند. منابع محلی میگویند که شام یک شنبه 29 جاوزا جنگ در ولوسوالی بلخ به سرپل آغاز شده است. به گفته منابع جنگویان طالب از منطقه قم کوتل ولوسوالی بلخ یورششان را برای سرکوب مولوی مهدی فرمانده هزار هزارتابار این گروه آغاز کردند. گفته می شود که فرمانده جعفر یکی از فرماندهان هزار هزارتابار طالبان در در رسو بالای سمنگان با 200 جنگجویش در پشتبانی از طالبان در جنگ ولسوالی بلخو اشتراک کرده است در همین حال یک گروه از جنگجویانی را که گروه طالبان برای مقابله با فرماندی مهدی فرستاده بودند در منطقه قمکوتل از صف طالبان جدا شده و به از رزمندگان بلخو پیوسته است در جریان بیرون شدن این نیروها از سنگر طالبان برخی افراد طالبان بالای آنها گلوله‌باری کردند این در حالی است که طالبان از چند روز به این سو جنگجویانشان را در اطراف ولسوالی بلخاب جابجا کرده بودند این گروه از دو روز به این سو مسیر رفت آمد به ولسوالی بلخاب را نیز بستند بر اساس معلومات منابع محلی طالبان نزدیک به 500 نیرو را برای سرکوب مولوی مهدی به این ولسوالی فرستاده است قابل یادآوری است که پس از ناراضی شدن مهدی مجاهد از گروه طالبان به خاطر نابرابری او از گروه طالبان جدا شد و برای ولسوالی بلخ ولسوال گماشت و اکنون بلخ نخستین ولسوالی است که از کنترل گروه طالبان بیرون شده است این در حالی است که با افزایش تنشا میان طالبان و مولوی مهدی منابع محلی میگویند که طالبان اکنون از جنگ داعش در جنگ با مولوی مهدی در بالخاب استفاده می کنند. Taliban روز دوشنبه سی جوزا از سه استقامت ولسوالی بالخاب را محاصره کردند. به گفته منابع محلی، پس از آنکه طالبان از تبار و شماله شمالی کشور از جنگ با مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی بالخاب خودداری کردند، طالبان به گروه داعش متوسل شدند. به گفته منبع، داعش در افغانستان بیشترین حملات خونین را بر شیعان در مساجد و مکاتبه انجام داده است و حالا از این گروه در جنگ بالخاب استفاده می شود. ان بامیافصاحت که جنگجویان داعش از ولوسوالی‌های خوشتابه و درزاب جوزجان با تفاهم طالبان در کتل ریگی ولوسوالی بلخوب جابجا شدند و نخستین حملات را شب گذشته جنگجویان داعش از کتل ریگی بر ولوسوالی بلخو انجام دادند منابع مردمی میگویند که جنگ شب گذشته سه ساعت دوام کرد از سوی دیگر بزرگان قوم ولوسوالی بلخو به پل، روز جمعه کمر مولوی مهدی مجاهد را برای دفاع از این ولوسوالی بستند منابع مردمی میگویند که صدها تن از نیرو تحت امر مولوی مهدی مجاهد برای مقابله با طالبان آمادگی دارم. جبهه مقاومت میگوید که نیروهای این جبهه برای یک پاسگاه طالبان در ولایت کاپیسا حمله کردند. با گزارش اسپوتنیک منابع محلی از حمله جبهه مقاومت به یک پاسگاه طالبان در ولوسوالی حصه‌ی اول کوهستان کاپیسا خبر می‌دهند و میگویند که در این حمله سه نیروی طالبان کشته شدند. یک منبع بر اساس گفته است که این حمله حوالی ساعت 11 و نیم یکشنبه شب 29 جوزا پاسگاه طالبان در منطقه قارخیل حصه‌ی اول کوهستان انجام شده است. با گفته منبع در این حمله 3 از نیروهای طالبان کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند. منبع مدعی شد که در پایین حمله طالبان صبح امروز دوشنبه سی جوزا شماری از ساکنان محل را بازداشت کردند. مسئولان محلی طالبان در کاپیسا تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. نیست که از چند ماه به این سو حملات نیروهای جپه مقاومت بر مواضع طالبان در کاپیسا افزایش یافت است. رهبر طالبان فرمانی را در خصوص چگونگی تشکیل و مصارف مدارس جهادی صادر کرده است. بر اساس حکمی که حیبت الله خونزاده رهبر نامرئی طالبان صادر کرده است، امور مدرسه های جهادی طالبان را ده شیخ و استاد و دو کارمند اداری و چهار کارمند خدماتی پیش خواهند برد. در این حکم ملاحیبت الله خونزاده که به زمان پشتو نوشته شده است، که گونگی تشکیل و شهریه مدرسه‌های جهادی توضیح داده شده است بر این مبنا سه شیخ الحدیث با حقوق ماهانه 25000 افغانی سه شیخ موقف علیه با حقوق ماهانه 20000 افغانی سه استاد فنون با حقوق ماهانه 15 هزار افغانی و یک استاد دارالحفاظ با حقوق ماهانه 20000 افغانی در یک مدرسه کار خواهند کرد حیبت الله خنزاده در این حکم نوشته که شماری از مدرسه ها می توانند یک شیخ را از بخش های دیگری به گونه در مدرسه شون انجام کنند. اخونزاده تاکید کرد که مدرسه ها باید بکوشند تا شیخ های پرآوازه را در مدرسه های جهادی استفاده کنند. طبق این حکم رهبر نامرئی طالبان در هر مدرسه جهادی 500 تا 1000 طالب آموزش خواهند دید. شهریه دریافتی هر فرد در این مدرسه ها 150 افغانی خواهد بود. این حکم رهبر طالبان نشان می‌دهد که این گروه تمامی کارهای اداری، اقتصادی و سیاسی حکومت خود را بر اساس چنین حکم انجام می‌دهد. طبق این حکم هر مدرسه 8 کارمند خدماتی خواهد داشت و طالبان به آنان ماهیانه 15 تا 25 هزار افغانی حقوق خواهند داد. بیشتر رهبران و جنگجویان طالبان در مدرسه های دینی افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. آگاهان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که مدارس دینی مراکز ترویج افراطی بودند و کودکان و نوجوانان در این مدارس چنین آموزش هایی را می بیشتر دانش آموزانی که به این مدارس می کودکان فقیر روستایی هستند. مولا هیبت الله خومزاده که قاضی القضاات طالبان بود، پس از آن که اختر منصور جانشین ملا عمر نخستین رهبر طالبان در سال 2015 میلادی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در یک منطقه مرزی افغانستان و پاکستان کشته شد و جایگاه رهبری این گروه دستیافت. پیش از این نشریه فارن پالیسی روزنامه 8 صبح و سی ان ان به نخل از منابع در میان طالبان گزارش‌های از مرگ احتمالی هیبت‌الله اخوندزاده منتشر کرده بودند. گزارش فارن و CNN ان از آن بود که الله اخوندزاده در یک حمله انتحاری در کویت پاکستان کوشته شده است طالبان پیش از این دو سال مرگ ملا عمر نخستین رهبر خود را پنهان کرده بودند مرگ ملا عمر در سال 2013 در پاکستان رخ داد اما طالبان تا سال 2015 آن را پنهان نگه داشتند. طالبان با صدور مکتوبی و دانشگاه خصوصی تعداد واحد های ثقافت اسلامی را سه برابر کردند. با این حال شماری از استادان ادبیات دانشگاه‌های خصوصی در کابل می‌گویند که دانشگاه‌های خصوصی با دلیل افسایش واحد‌های سخافت اسلامی مضمون ادبیات فارسی را از مواد درسی خود حذف و ثقافت را جایگزین آن کردن. یکی از استادان دانشگاه خصوصی در کابل این موضوع را تایید کرده است. این مکتوب افسایش واحد‌های سقافت اسلامی به تمام دانشگاه‌های خصوصی فرستاده شده است. حذف ادبیات فارسی از دانشگاه‌های خصوصی با واکنش‌های استادان دانشگاه فعالان ای و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است کریمی رئیس پیشین افغان فیلم در پیوند به این موضوع در توییترش نگاشته است برفرض ادبیات فارسی را از دانشگاه ها حذف کردید با فردوسی مولانا، حافظ، سعدی، شاهنامه، گلستان، بوستان، بیدل، خیام، مسنوی معنوی چه خواهید کرد آیا قدرت حذف اینها را دارید؟ معلوم دار که ندارید او اضافه کرده است که ادبیات و زبان فارسی کهن و اصیل است هر کس و ناکسی توانایی هست را ندارد از سوی هم امان ریاضت، سخنگوی پیشین وزارت ادلیه در واکنش نگاشته است فارسی از لوح دانشگاه ها برداشته شد فارسی از مکتوب های اداری دور شد فارسی از جمع مزمونهای های درسی نیز دور شد فارسی از لوح خوشامدگویی شهرها نیز دور می شود او افسوده است با این همه آیا طالب یکلاشگری قومی با روکش اسلامی نیست متاسفانه که هست آیا غیر از این می توان این برداشت کنیم